Заклади освіти та житлові будинки постраждали 28 липня від ракетних ударів російських військ. О 4 ранку російські війська обстріляли місто 10 ракетами С-300. Про це повідомили у військовій комендатурі міста. Попередньо відомо про одного травмованого. Ракети влучили по території яхт-клубу, кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Вкотре російські війська використали проти мирного населення Миколаєва 10 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 28 липня, зранку місто Миколаїв чергово було обстілено російськими окупаційними силами. Нанесено ракетні удари по інфраструктурі нашого міста. Чергово зруйновано середній загальний освітній заклад, зруйновано ще. Школа досить була стара. Невеличка, багато поколінь виховалася школа, але, на жаль, станом на сьогоднішній ранок цієї школи, можу сказати, більше не існує. Ворог продовжує нічні таранкові обстріли міста Миколаєва ракетами С-300. Три ракети влучили по території однієї з міських шкіл. Будівля закладу ще зруйнована. Поранення отримав охоронець школи. Чоловік відмовився від госпіталізації та перебуває вдома. Про це повідомила директорка Людмила Славинська. «Тільки пошкоджена будівля. Всі меблі, техніка, все в цілому». «А зараз в якому стані поранений охоронець? Він в лікарні перебуває?» «В нормальному стані. Ні, він вдома. Там гіматома тільки нога». У цій школі навчалися сини Ірини. Через рік жінка думала віддавати сюди і доньку. Ваші діти вчились в цій школі? Так, у мене три сини тут відучилися. Хотіла мало віддавати <говорити> сюди директор цієї школи, це бувший класний руководитель моєго старшого сина. Вона зараз директор тут. Все звало нас сюди, щоб малу здавати. — А от у моменті вибуху чули, ви порід очень живете? — Дуже чули, так. Ми на вибухах живемо, але ну, чулино було дуже добре, відчутимо. У мене і вікна, і двері дрожали, і думала, що і крыша улетів. Від потужних вибухів вранці прокинувся Ленор з дружиною. Чоловік живе поряд. Прийшов подивитися, як тепер виглядає школа, в якій колись працювала його бабуся. — Зперше було чотири чотири, повітряна тривога була, наступно спали, встали. Потом взрыв, наши все присели, вот это взрыв, вот три взрыва было, все животные перепугались и так. Да и мы и сами тоже, конечно, мы же привыкли, конечно, к этому. Наша бабушка работала покойно, она в этой школе начальный класс преподавала. Это очень обидно, очень обидно, что они по военному, какой военный, они целенаправленно бьют по мирным, бьют, не жалеют ничего, ни стариков, ни детей, никого. Зруйновані стіни, кабінет директора, завуча, навчальні класи. У довколошніх приватних будинках вибиті вікна та покрівля. Російські війська нищать освітні заклади міста та цивільну інфраструктуру. Це просто звірство. Ось, О, у нас був повин двір, гранітних камінь. Вся дорога у, у каміннях. Це все, що, щоб людей бувать. Тут ми, ми і пам'ятники вчилися і побіляли школу, навчали виробку. Ой, Боже мій Боже Коли все там прийдеться? Також ракета влучила по території водної станції кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.